Tot comença amb un collage de fotografies i els records de la història d'un barri i d'una ciutat. Aquest és el punt de partida del taller de memòria històrica que ha començat a fer les primeres passes al Telecentre a les Torres Rubí 2000. Això és es quan reivindicàvem que, que no s'edificava, se perquè volien edificar aquí, a part de l'IMAD, volien edificar més coses. Una activitat de recuperació de la memòria històrica que permetrà la participació de persones de diferents generacions i que serà presentada com a exposició fotogràfica virtual recopilem informació del barri, de la gent del barri, de la història del barri i mirem de plasmar-ho d'alguna manera amb, un, amb una sèrie de documents que es puguin veure els després a través d'internet. Havíem pensat fer unes presentacions tipo PowerPoint o impres i després també havíem pensat potser per fer un blog i que es pogués consultar a través de la Rubí Digital d'aquí de l'Ajuntament de Rubí. Aquí veus aquest terreny de... veus això d'aquí? Uh -huh. Aquest terreny d'aquí, on hi les cases? Hi ha la, la, la, totes, hi ha la Nòria i tot això, si és aquest terreny d'aquí? Home, a mi em recorda, doncs, els, els meus anys de quan era petit, perquè jo recordo, per exemple, com una anècdota, doncs, que aquí a Can Cabanyes hi havia, doncs, eh, hi havia un arbre de, de mangranes, i nosaltres les anàvem a agafar. No estava, no estava ni molt menys prohibit, era l'únic que hi havia amb un raconet. Tot això eren camps, de principalment el que abarcava la, la masia de Can Cabanyes i la part de darrere, que ja abarcaria més el, el que ara és el Rubí 2000, que també està lligat a nosaltres, doncs també també eren camps amb els testimonis directes dels propis veïns i amb un recull fotogràfic que cada vegada és més i més gran. Imatges en color, però també com aquestes en blanc i negre. Los vecinos de este barrio, cuando iban al centro de la ciudad, al centro del pueblo, decían, usaban la vida y decían que me voy al pueblo. Y, eh, había un sentimiento de que no éramos pueblo todavía. Ahora sí, ahora prácticamente la centralidad de Rubí es prácticamente la estación. Pero hace, yo digo, hace 30 años, eh, la gente consideraba esto como un poco el extra rádio de, de, de, de Rubí. las eines que farem servir informático serán de tractament d'imatges, eh, un muntatge, a lo mejor, una presentación, Eh? com un IMPRES, per exemple, d'Open Office. Potser treballarem amb programes de retoc digital, com pot ser el GIM, de retoc digital, i altres eines que puguin fer-nos falta. I eh, després ho integrarem tot, intentarem integrar-ho, amb els blocs que dona eh, Rubí Digital per a tots els ciutadans de Rubí, els blocs on ens mirarem de plasmar tot dins d'un bloc. Rubí estava, eh, a aquesta banda, de l'altra banda de, de la via, estava molt identificat per lo que era la masia de Can Cabanyes. Eh? Aquesta masia de Can Cabanyes doncs, eren els propietaris de, de que ara és tot el barri de les Torres i inclús eren els propietaris del, del camp de futbol que posteriorment es va traslladar a, a Can Rosers. 'gin fer el taller sorgeix de, doncs això, de, precisament de, de buscar nous, noves maneres de fer eh, tallers perquè habitualment els tallers que es fan aquí són eh, concretament sobre informàtica, per exemple doncs, alfabetització digital o fer anar un programa en concret de, de red d'imatge, coses d'aquest tipus. El taller d'aquest concret és molt diferent i és, està més orientat a una cosa més social, per diral alguna era, és a dir buscar l'evolució del barri, l'evolució de la l'història del barri i l'evolució sobretot de l'història amb la gent del barri. Però aquest calaix del passat amaga també una pregunta. Per què és important preservar la memòria històrica? Home, per mi és molt important per, per, per les, les meves filles, ha sigut important. Suposo que serà més endavant pels meus nets. És interessant perquè el que ens diuen que el poble que pierde la memòria és un poble que està desorientat. I ¿no? és important justament tenir tener esa memoria y que se pase de generación en generación. Sí. Eh, para saber dónde vamos hay que saber dónde